هل الفتن الموجوده في هذا الزمان وجدته مكتوبا على ال على المكتب هنا في القناه، هل الفتن الموجوده في هذا الزمان تبيح التجاوزات في الخطبه الشرعيه من اختلاط برجال ونساء وما هي الحدود الشرعيه في الخطبه؟ والجواب المسلم فوق اي ارض وتحت أي سماء يجب عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية من حدود الله تبارك وتعالى والتي شرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز أبدا للمسلم بدعوى أنه يعيش في فتن أن يرتكب الحرام أو أن يفعل المعاصي فشرع الله تبارك وتعالى يصلح كل زمان ومكان يصلح كل زمان ومكان ولا يجوز للمسلم البته بدعوى انه يعيش زمان الفتن ان يتفلت من الضوابط الشرعيه ان يرتكب الحرام والا يفعل الحلال والا ياتمر بالامر والا يجتنب النهي والا يقف عند الحد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي لا يكلف الله تبارك وتعالى المكلفين من العباد الا بما يطيقونه وبما يقدرون على فعله في زمن الفتن او في غير زمن الفتن فلا يجوز للخاطب أن يتجاوز الحدود الشرعية في الخطبة بدعوى أنه يتعرض للفتن فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن نحافظ على الصلوات في جماعة وأن نحافظ على العبادة وأن يحافظ على الصحبة الصالحة وأن يستعين الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء وأن يستعين الله تبارك وتعالى بقراءة ورد يومي من القرآن وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في على الصيام إلى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الثبات في الفتن لكن لا يجوز له أبدا أن يتجاوز الحدود الشرعية فالمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا يجوز للخاطب البتة أن يخلو بمخطوبته بعد أن يراها رؤية شرعية يطمئن إليها وتطمئن هي إليه لا يجوز له بعد ذلك أن يسافر بها أو أن يخلو بها إلى هذه المخالفات الشرعية المعروفة التي وقع فيها كثير من البيوت ثم بعد ذلك تقع المصائب وتقع الفتن العظيمة ولا يلوم الإنسان بعد ذلك إلا نفسه فلا يجوز لبيت مسلم يتق الله ويخشى الله أن يسمح للخاطب أن يخلو بابنتهم المخطوبة وإنما لا حرج أن يجلس معه في وجود محرم من المحارم مرة أو مرتين أو ثلاثا بحيث يطمئن إليها وتطمئن إليه ويراها وتراه كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أما أن يخلو بها خلوة تامة وأن تتجاهل الأسرة وجود هذا الخاطب الأجنبي مع ابنتهم بلا محرم وفي خلوة كاملة بدعوى أنه خطبها فهذا حرام شرعا ولا يجوز البتة لبيت أن يفعل ذلك فما حدث خلل في بيت من البيوت إلا لخروج هذا البيت عن حدود الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واسال الله عز وجل ان يردنا واياكم الى الحق ردا جميلا فالحدود الشرعيه في الخطبه ان يرى الخاطب مخطوبته وان تراها وان يطمئن كل منهما الى الاخر ولا زياده على ذلك الى ان يعقد عليها العقد الى ان يعقد عليها العقد الشرعي، فلا حل له بعد ذلك لا يحل له بعد ذلك اي شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح أولادنا وشبابنا أنه على كل شيء قدير